El compromís amb l'educació d'aquest govern continua. Avui hem creat una línia de subvencions per recolzar els estudiants de Viladecans de graus universitaris, en especial a dones que estudien Ciències i Tecnologies. Podeu trobar tots els requisits tant a la pàgina web de l'Ajuntament com a Can Xic. Aquest ple hem impulsat un acord pràcticament unànime en el qual reclamem les inversions que pertoquen a Rodalies i, de manera especial, el desdoblament de les vies de l'estació de Viladecans, una demanda històrica que necessiten totes les persones que pateixen cada dia les incidències de Renfe. A més a més, el que no entenem és que s'hagi diputat en contra d'una moció sobre refugis climàtics i per establir ombres en espais com parcs infantils i zones d'esbarjo-paragossos. Hoy hemos preguntat al Gobierno sobre els problemes en la C-245. Badenes sin reparar e inundaciones que se han dado este verano por una simple tormenta. Les hemos pedido que no entreguen esta obra eh, sin reparar estas cuestiones. También les hemos preguntado por los incidentes que han sucedido en la última fiesta mayor, eh, hurtos y, y algún alguna otra cuestión. Llevamos tiempo reclamando que se preste atención a los problemas de inseguridad de la ciudad. Se han aprobado inicialmente las ordenanzas fiscales y nos alegramos mucho de que tres años después nos hayan admitido las enmiendas que les presentamos en el 2019 para las bonificaciones en las instalaciones de placas fotovoltaicas en varios impuestos de ámbito local y ampliarlas a todos aquellos ámbitos y titulares que favorezcan la transición energética. Aunque vayan tres años tarde en acciones locales para la transición energética, como dice el dicho, nunca es tarde si la dicha es buena. Nosotros en esta aprobación inicial nos hemos abstenido ja que utilizarem els 30 dies de d'exposició pública per presentar les nostres propostes que esperem que siguin ben recebides amb una mica menys de temps que les anteriors. Avui hem aprovat una declaració institucional de les ciutats defensora dels drets humans en valor per defensar la pau i els drets fonamentals. Volem posar de relleu, sobretot, la defensa dels drets de les dones i situar com a punt àlgid el que està passant a Iran amb les morts de dones per defensar el dret Anop nom